Tentokrát si vyzkoušíme praktické využití GIS Online. Představte si, že chcete zateplit stěnu budovy a potřebujete zjistit její plochu a změřit okna. Proto je potřeba se v pravém panelu přepnout mezi panoramatické nástroje na první z nich, což je měření. Kliknutím do mapy se nám zobrazí pohledy na místo, které jsme zvolili. Červené oko je horní pohled a zelené spodní. Modré tečky v mapě nám pak zobrazují jednotlivá panoramata, tedy úhly pohledu, které si můžeme vybrat. Ideálně chceme takovou dvojici snímků, aby linie ze středu panoramat svíraly v bodě měření pravý úhel. Šířku a výšku okna změříme dvěma kliknutími. Vodorovná délka označuje délku parapetu a převýšení značí výšku okna. Tímto způsobem je možné spočítat i sklon zadaných bodů v procentech a stupních. Stejně jednoduše můžeme měřit i plochy, které ze silnice nejsou vidět, například střechy. V pravém panelu si mezi nástroj pro šikmé snímky zaklikneme ikonku Měření a poté klikem do mapy dostaneme pohled na toto místo ze dvou leteckých snímků. Poté na prvním snímku kliknutím vyznačíme plochu, kterou chceme měřit. Identické body ve stejném pořadí pak vybereme i na druhém snímku. Tak a zde se nám pak už zobrazuje výsledná plocha a obvod vytyčeného úseku. Změřenou plochu lze v mapě i snadno zaznamenat a sdílet jí tak například s realizační firmou a ušetřit tak náklady na přípravu projektu. Napište nám a zjistěte, zda máme vaše území již nasnímané, nebo kdy bychom vám mohli nasnímat data čerstvá. Díky měření v GIS Online se už nebudete muset namáhat v terénu. GIS Online chytré mapy.